فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما سراطا مستقيما موسوعة النابلسي والذي انزل السك